Вже встановлено фрагменти 13 пам'яток з 15 запланованих. З реставраційного цеху Національного заповідника Хортиця на територію майбутнього меморіального комплексу їх транспортують за допомогою будівельного крану. Сьогодні сюди доправили 4 фрагменти надгробків. Деякі з пам'ятників мають 4 частини, тому ми поступово встановлюємо по одній частині, потім по другій, по третій та інше. Покучастина має закріплена обов'язковим чином для уникнення подальшого зсування, вандалізму і такого іншого. Сам проєкт він створювався кількома людьми. Базовий ескіз нам надав наш директор Остапенко. Він створив модель, яка є основною для цього пам'ятника. Потім попросив канадських наших колег-дизайнерів для втілення в 3D-моделі. Нагадаємо, будівництво меморіалу Меноніцьких пам'яток на острові Хортиця розпочалося цьогоріч у березні. Тут встановлюють 15 об'єктів, знайдених співробітниками заповідника на Верхній Хортиці. Найстаріший з них датований 1993 роком. Лапідарі створюють у рамках спільного українсько-канадського проєкту зі збереження Меноніцької спадщини. До співпраці з запорізькими науковцями долучились нащадки саме тих жителів колонії Хортиця, імена яких згадані у написаних на нотгрупах. На Нібур такий пастамент, на нього поставиться ще потім деконструкції, яка завершить цей надмогильний власникавичний меморіал. Е, також відомим є в дальньому правому кутку, це доктор Шенберг. Вже не справді цікава особа, прожив 47 років, був першим фахом-лікарем в колонії Хортиці і взагалі в колонії Яхт навколо Хортиці. Далі цікавим є безпосередньо там в кутку лівому дальньому, це Генріх Еп. Він був пастором. Був також вчителем, був головою колонії. Для огляду відвідувачів меморіал планують відкрити вже наступного місяця. Науковий співробітник Національного заповідника Хортиця Максим Штацький не виключає, що в майбутньому він може розширюватися. Адже в реставраційному цеху зберігається понад 200 маноністських пам'яток.